לרוב המוצקים יש מידה מסוימת של לזרימה של זרם דקם. זה מאפשר לנו להגדיר דברים כגון ההתנגדות הסגולית או המוליכות. זה נכון גם עבור נוזלים. נסתכל על המחל הזה, המלא בנוזל. ניתן למדוד את ההתנגדות הסגולית שלו. אם ניקח סוללה, מנשים לוחית אופרת כאן ועוד לוחית כאן, ישנו מתח והנוזל הזה מסוגל הוליך השמל, הזרם אמור לזרום דרך הנוזל החוצץ, כאן לקצה השני של הסוללה וכך הלאה, לפעמים עושים זאת עם זרם חילופי, אחרת עלולה להיווצר אלקטרוליזה, מקבלים בועות וזה משנה את הנוזל בצורה מסוימת. אנחנו רוצים למדוד את ההתנגדות ואת ההתנגדות הסגולית של הנוזל, לא נוזל שהשתנה. לפעמים משתמשים בזרם חילופי, אך זה העיקרון. ניצור מתח מסוים איזשהו זרם מזרום, איך משתמשים בזה כדי למצוא את ההתנגדות הסגולית? אנחנו שאנחנו מודדים כפול השטח וחלקי האורך. יש פה בעיה, בקשר לאורך אותם נתבוא אותו, המחק הזה הוא האורך, זה האורך כי הנגד שלי הוא הנוזל כאן. מהו השטח? הניסוי הזה לא נכון? כדי למדוד את ההתנגדות הסוגולית, אנחנו זקוקים לשטח מוגדר היטב. נמחק את זה, שיש לנו שתי לוחות. ניקח את שניהם ונשים אותם בתמיסה והם רוצים למדוד את ההתנגדות הסגולית. נשים אותם, נקבע אותם, יש להם שטח מוגדר היטב, שנו את אלה, ניתן למדוד את השטח שלהם. נציב אותם במלחק מסוים ביניהם, L, ונחבר אותם לסוללה. ניקח את זה, נחבר אותו למתח ידוע, נחבר את הידק השני ללוח השני, ואם התמיסה האלקטרוליטית הזאת הוליכה חשמל, זרם יעבור מצד אחד, לצד השני. ניתן למדוד את כל הגדלים. כאן למדוד את האורך. מודדים את השטח. מקבלים את זה. איך נמדוד את ההתנגדות? אנחנו יודעים מהו המתח. יש לנו את המתח של הסוללה. וניתן להכניס אמפרמטר כדי למדוד את הזרם. אני מכניס את האמפרמטר למעגל. הוא מודד זרם. נשתמש בחוק אום. הוא אומר שההתנגדות שווה למתח. חלקי הזרם. אם נציב את כל הערכים כאן, יקבל את הערך הניסוי של ההתנגדות הסגולית של הנוזל. לפעמים קוראים לזה ההתנגדות הסגולית האלקטרוליטית. אחת חלקי ההתנגדות הסגולית האלקטרוליטית היא המוליכות האלקטרוליטית. זאת המוליכות האלקטרוליטית. זאת דרך ניסויית למדוד אותה. האמת היא שלא צריך לעבור את כל ההליך הזה. ניתן לקחת תמיסה. ניקח תמיסה בעלת התנגדות סגולית ידועה. נחשב R שווה ל-RU כפול L חלקי A. אם יודעים את ההתנגדות הסבולית, ניתן לקבל בקלות את ההתנגדות, ואז מחשבים את הקבוע הזה, הוא אותו הדבר. משאירים את אותם שני הלוחות, עם אותו אורך ואותו שטח. מכניסים תמיסה חדשה, והמספר הזה נשאר אותו הדבר. כך שמבחינה מעשית, אין צורך למלוד את השטח ואת האורך כל פעם מחדש. אם יש לנו תמיסה אלקטרוליטית מכוילת בעלת התנגדות סגולית ידועה, ניתן לעשות משהו נוסף. אם יש לנו תמיסה בעלת התנגדות סגולית ידועה וליש בה לפלוחים, או אולי יש מלחים וממסים בתוכה, ורוצים לדעת את הריכוז שלהם, זה ודאי ישפיע ישירות על כמות הזרם שתזרום, וזה ישפיע על המוליכות הסגולית הנמדדת. אם נדדים את זה ליוצא תוצאה שונה מהצפוי עברות תמיסת פעורה, ניתן לחשב את הריכוז של הלפלוחים המוליכים בתמיסה הזאת.